Olen joskus mennyt ulos katsomaan tähtiä, mutta onkin alkanut turhauttaa, kun tuntuu, että sieltä ei meinaa löytyä niitä tähtikuvioita. Tässä pari vinkkiä. Näihin tähtikarttoihin nämä tähdet on merkitty tällaisiksi palloiksi. Mitä suurempi pallo siinä tähtikartassa on, sitä kirkkaammalta se tähti meille näyttää. Eli esimerkiksi nämä otavan tähdet tässä on nämä kaikista kirkkaimmat tähdet koko tästä ison karhun tähtikuviosta. Tämä kyseinen tähtikartta on siis planisfääri, joka toimii vuoden ympäri siten, että täältä asetetaan päivämäärä ja kellonaika vastaamaan toisiaan. Tähtikarttoja löytyy paljonkin erilaisia aina puhelinsovelluksista sitten paperikarttoihin. Kannattaa siis aloittaa sillä, että etsii sieltä ensiksi pari kirkasta kuviota, niin sitten on myös helpompi alkaa hahmottaa niitä himmeämpiä kuvioita. Ja sitten myös hahmottaa sen, että kuinka isoja ne kuviot siellä taivaalla oikeasti on.